بعد أن ديال التخفيفات نعم أصدقائكم <تصفيق> صح. شعوني الرئيس. سيدنا الجامعة هما اللي كلنا نشتغل تحت ظل اسجان الدارون تفضل سيدي أه. بالنسبه بالنسبه للقياده الوطنيه اللي حنا في الشركه بالنسبه عندنا تعاونيه في الدار ديال المقر ديالنا الترابيه خصنا كوديشيا الزون ديالنا اللي طلع عليها اننا دابا خلقنا شي تعاونيات واحدة في واحد أنا دبّا الاصاله الجنوبيه مقسومه على ثلاثه كاين يعني كاين الشرقيه والغربيه يعني نزلت واحد المقر في الشرقيه وواحد المقر في الشاكله كاين واحد التعاونيه ديال واحد الشباب تامه في المساواه هذا هو اللي كنبغيو لا قبل يعني كنقولوا راجل و سالتها و تلاحظوا تلاحظوا